Hej allihopa och varmt välkomna till detta Konsthantering Talks. Som är en samtalsserie som är ganska ny och ganska färsk som vi här på Riksantikvarieämbetet har dragit igång. Eh, inte minst Annika som finns med oss idag, och jag som heter Mattias Strömmer. Vi jobbar med ett kunskapsområde som vi kallar för konstantering, som består av branschforum och kursverksamhet nätverk och denna samtalsserie. Eh, vi kommer återkommande att samtala, som ju namnet antyder, med olika typer av med olika specialiteter, olika bakgrunder och framförallt kanske olika kunskaper, åsikter och värderingar. Och det är den som är tanken också, att vi vill lyfta fram eh, den rika floret av konstaterare som vi har i vår bransch. Ibland kanske det är någon som representerar ett företag, någon annan gång ett museum. Någon annan gång en teater. Någon annan gång en annan typ av kulturorganisation. Denna gång, och det är jag jätte, jätteglad för, så har vi med oss Adina, Adina Ekberg, som är min kollega. faktiskt Vi är ju kollegor, Adina. Yes, det är det. Men, men eftersom du jobbar på vad som, ursäkta att säga kanske är en av ämbetets mer Hemliga delar så, så är jag jätte, jätteglad åt att och faktiskt även själv få reda på mer om ditt arbete och svensk museitjänst där du arbetar som eh, säkerhetsansvarig. Erina, du har jobbat ganska länge i museibranschen. Är det okej okay att jag kallar det för museibranschen? Ja, det är jag okej okay med. Ja, jag har jobbat jättelänge. Hur började det hela? Det började med att jag pluggade på universitetet på mitten av 80-talet. Ett mm. ämne som heter Antikens kultur och samhällsliv. Uppsala kanske? Nej, Stockholm, ja. Stockholms universitet. Mm. Eh, och eh, Behövde extra knäck helt enkelt. Så jag cyklade förbi Medelhavsmuseet och mm. frågade om inte de behövde någon extra personal där. Och det behövde de. Så jag hamnade på en eh, sån här timvikar lista. Mm. Och så småningom så öppnades det en möjlighet att söka en fast tjänst. Så att jag blev fast anställd 1989. Och då har jag jobbat ett par år som timvikarie. Mm. Så att jag har jobbat väldigt länge inom museibranschen, absolut. Vad gjorde du på museet då? Från början arbetade jag som, det hette på den tiden Vakt, det heter numera Värd, Museivärd. Mm. Mm. Så småningom så blev jag ansvarig för museebutiken på Medelhavsmuseet. Mm. Och då ska man inte glömma att på den tiden, alltså sent 80-tal, tidigt 90-tal, då var det inte helt okej okay att ha en museebutik. Man kanske hade något litet stånd där man sålde ett Tre, fyra trista vykort. Eh, likadant någon, någon trist gammal. Jag ska inte säga utställningskatalog. Utan kanske snarare mer en vetenskaplig eh, mm. artikelserie nånting Det var mm. inte sådär jät, jättespännande. Eh, så jättespännande. Eh, så vi sneglade lite, grann på var kanske framförallt eh, England, Storbritannien. Eh, vi hade på den tiden en eh, Väldigt eh, sötsugen chef, så han sa han mer eller mindre att ni ska fixa ett kafé. Man ska kunna ta en kopp kaffe och en god kaka. Mm. så Då drog vi igång ett kafé också och hade väl en fyra-fem bord där vi kunde, gästerna kunde sitta. Det som alltså, är Baghdad Café då hette det, hette det så då också? Nej, det hette inte så. Det hette bara kaféet på Medlemsmuseet, mm. men som sagt var sen 2000, 5, tror jag, så har man då lejt ut det här och då är, blev det Bagdad Café. Jag förstår. Så att, absolut. Mm. Det, det har ju hänt väldigt mycket under de här åren. Mm. Mm. Du, du jobbar ju nu på, Sven, du, du har varit tjänstledig en liten stund, men nu ja. till allas våran glädje så har du återkommit och jobbat på, på Svensk Museetjänst som är ja. del av ämbetet. Och, och för ja. oss som kanske inte har järnkoll på SMT som vi brukar Kalla er för. Kan, är det möjligt att, att beskriva lite vad? Absolut. Mm. Vi är ju en verksamhet. Vi är en intäktsfinansierad verksamhet inom Riksantikvarieämbetet. Mm. Och vi hyr ju ut, då, klimatiserade och säkra magasin till museer och andra kulturinstitutioner. Måste inte vara statliga museer mm. och och vi har ju ganska stora lokaler, vi har drygt 33 000 kvadratmeter lokaler som, som vi disponerar och det är för lite. Det finns ett enormt behov av att magasinera sina museisamlingar mm. så att vi tittar nu på expansionsmöjligheter. Just nu så sitter jag faktiskt och tittar på möjligheten att bygga något slags kylmagasin. Så att, det är jättespännande. Ja, verkligen. Mm. Museer. Jag, jag kommer ju själv mycket från utställningssidan, som du vet, till utställningssidan. Mm. Så, och där är ju, samarbete är ju AO. Anta att det är för. För dig och er på SMT. Ja. Vilka, vilka, vilka samarbetar du med? Vilka är dina kollegor Vilka jobbar du ihop med? Alltså mina närmsta kollegor är ju självklart... Vi är ju inte så många ute på Svensk museitjänst. Vi mm. är sex personer. Vi är en enhetschef och fem anställda. Då. Mm. Eh, olika eh, specialiteter. Men eftersom vi är så få så måste vi ju alltid eh, gå in i varandras roller och kunna hjälpligt eh, allting. Mm. Eh, annars så är ju... Eh, Eftersom jag arbetar med säkerhet, jag är anställd som, som säkerhetsansvarig. Yeah. Så är man väldigt ensam i rollen som säkerhetsansvarig, mm. oavsett var man sitter. Mm. Jag vill nog påstå att jag är mer ensam på Riksantikvarieämbetet än vad jag var när jag arbetade på världskulturmuseerna. Mm. Där fanns det ett större. Vi var ju då. Eh, Världskulturmuseerna består av fyra museer, och det var ju en säkerhetsansvarig på varje museum. Så att ah, vi tillsammans okay. blev ju en liten grupp där man kunde bolla tankar och idéer. Mm, Riksantikvarieämbetet har ju inga sådana. Men Nej. det finns ju nätverk, tack och lov. Så att det, man mm. kan ju bolla, bolla tankar med, med nätverket. Mm, mm. Men vad, det, med säkerhet säger du. så här. Och det... Det ger ju bilder för, för oss alla oavsett kunskap. Mm. Och vad, vad är säkerhet för dig? Vad innebär det egentligen? Eh, säkerhet, alltså det är väldigt, för mig ett väldigt brett begrepp. Dels ska ju jag som anställd vara säker och trygg i, i mitt arbete. Mm. Eh, och på museer är det ju inte alls ovanligt att man har utställningar som av vissa individer eller grupper av individer kan uppfattas som... Eh, Ja, kontroversiella. Mm. Eh, och då kan det ju bli en säkerhetsfråga för personalen den, den personal som möter, frontpersonalen som möter publiken. Mm. Eh, säkerhet är ju också säkerhet för föremålen, att de inte blir stulna mm. helt enkelt. Mm. Men säkerhet är också eh, att föremålen förvaras under rätt förhållande. Att det är rätt luft, luft, typ så här RH, temperatur, eh, alltså förvaring i magasinen, eh, skadedjursprevention, alltså att, att det inte kommer skadedjur. Mm. Så det är väldigt mycket ett brett begrepp, brand inte minst. Det låter som att man behöver kunna väldigt mycket om väldigt mycket. Ja, hur, det man kunna. Hur, hur, hur blir man en duktig säkerhetsexpert på ett museum? Uh, Trial and error, erfarenhet eller hur? Ja, mycket hur... gör det. Sen jag, jag blev säkerhetsansvarig, min titel var fastighet och säkerhetsansvarig. Och det blev jag 2007 på Etnografiska museet. Ja. Och då gick jag kurser. Med en dagars, två dagars kurser kanske framförallt på Stöldskyddsföreningen. På Brandskyddsföreningen. Mm. Eh, när det gäller fastighet så lyssnade jag väldigt mycket med Statens fastighetsverk som var hyresvärd på den mm. tiden på, på Etnografiska museet. Eh, vi hade ett fantastiskt bra samarbete. Jag lärde mig väldigt mycket lyssna på alla entreprenörer som jag i rollen som fastighetsansvarig kom i kontakt med. Ja. Så småningom så hade jag förmånen att få gå en eh, diplomerad säkerhetschefskurs på Söldskyddsföreningen. Det är en mm. ettårig kurs där jag lärde mig väldigt mycket mm. och också byggde ett nätverk med andra som arbetar inom säkerhetsbranschen. Men inom helt andra branscher. Alltså inte kulturvärlden utan de mm. kom kanske från Eon eller Vattenfall eller någon kommun eller något sånt där. Va? Ja, det så att det, det var också en, en enormt bra skola och då insåg jag också att säkerhet är ju så mycket mer än att hålla brand och inbrott, liksom mm. stången. Det handlar om IT-säkerhet, informationssäkerhet. Alltså det, det, det är ett väldigt brett begrepp och mm. jag tror inte det finns någon som kan allting utan i en idealvärld så borde det vara en säkerhetsavdelning där man har olika kompetenser ja. samlade i samma säkerhetsavdelning. Mm. Och, som, och som skär över de olika verksamheterna ja. på ja. museet. Mm. Absolut. Är det så då? Ser det ut så? Nej, det gör det inte. Varför ja, ser det inte ut så då? Tror du. Eh, Därför att museerna har ännu inte förstått värdet av säkerhetsarbetet. Mm. Utan det blir någonting som kommer in i, i sluttampen på ett projekt, om det mm. nu är ett utställningsprojekt eller ett byggprojekt eller vad det nu kan vara för ja. någonting. Mm. Helt enkelt därför att det kostar pengar och man ser inte att man vinner något i, i förlängningen av det hela. Det mm. min åsikt. Mm. Går det åt rätt håll då? Rör det på sig? Är det en förändring? Ja, det rör på sig. Mm. Ja, det mm. ja, det är det. Men den går långsamt. Mm. Jag förstår. Men du, du, du, har ju, du jobbade ju ganska länge på etnografiska. Ja. Som, som ju då hette Etnografiska museet och, och eh, inte heter... statens, statens museer för världskultur väl, eller? Nej, alltså myndigheten heter ju Statens museer för världskultur. Mm. Eh, vi gjorde väl en Namnändring i eh, talspråket till världskulturmuseerna. Ja. Mm. Eh, och världskulturmuseerna innefattar samtliga fyra museer, det vill säga världskulturmuseet i Göteborg, eh, medelhavsmuseet, östasiatiska museet och etnografiska museet i Stockholm. Mm. Mm. Så att det, det är liksom begreppet världskulturmuseerna innefattar alla de fyra museerna. Mm. Mm. Jag minns ju där faktiskt. Det gör vi säkert allihopa mm. rätt så tydligt. Det hände, ju, det hände ju en incident, kan man kalla det för det, på, på ja. etnografiska 2011 tolv, kanske? 12, sorry. Mm. <laughs> oktober, jag tror att det var den 23 oktober till och med. Mm. <clears throat> det är en incident som, som jag både är glad för och naturligtvis hade varit glad om jag inte hade varit med ja. Det börjar helt enkelt brinna. Mm. Vi hade en, en eh, konstaterad brand i eh, vårt kylmagasin på Etnografiska museet. Mm. Ehm, jag har ju i många sammanhang pratat om det här, men lite mm. kortfattat så kan jag väl säga att eh, det var en överhettad eh, givare som började brinna och förmodligen också hade legat och glött i det här magasinet under en längre period och plötsligt mm. så blev det en rökutveckling. Mm. Mm. Ehm. Vi hade mycket personal på, den, på plats den dagen, mm. hela ledningsgruppen, hela myndighetens ledningsgrupp fanns på plats, vilket var väldigt trevligt, ja. så de fick se in action vad det var som mm. hände. Mm. Vi hade en fungerande brandskyddsorganisation där mm. vi också kunde evakuera publiken snabbt. Mm. Mm. All, alla var ute inom fyra minuter, jag trodde. Wow. Ja, till och med tidigare. Räddningstjänsten var på plats efter sju minuter och vi kunde guida dem rätt direkt. Mm. Mm. Vi fick väldigt mycket fin cred från räddningstjänsten därför mm. att vi hade, vi hade gjort alla rätt så att säga. Mm. Trots att vi inte hade någon plan. Nej, nej. Ehm, hur sen kommer så... det sig då? Att ni jobbade på volley, ni visste instinktivt hur ni. Vi visste instinktivt vad vi skulle göra och framförallt så kände vi varandra så himla väl. Mm. Mm. Vi hade ju jobbat tillsammans i flera år. Mm. Vi visste precis man kunde bara med, med ett ögonkast eller med en, en kroppsspråk att kommunicera med varandra. Det var, det var liksom väldigt enkelt. Mm. Ehm, och den, den biten tror inte jag att man kan få fram om man inte känner varandra väldigt väl och vä litar på varandra mm. väldigt väl också. Det, det handlar ju väldigt mycket om, om tillit i det läget. Mm. Sen ska man inte sticka under stol med. Jag tror att alla som jobbar på museer är väldigt dedikerade människor. Mm. Man är väldigt angelägen om, att, att, om föremålens väl och ve. Mm. Så I det här fallet så folk jobbade ju över den kvällen då det, det brann vi strax efter två, strax efter tre på eftermiddagen. Och mm. Och de första ur personalen som började dra hemåt gick först vid nio tiden på kvällen. Då hade man bara suttit och väntat på att man skulle få gå in och börja rädda föremål. Mm. Yrkesstolthet. Ja, absolut. Vad har, vad, drar du för, vad har du dragit för lärdomar då? Det är tråkigt att tänka så kring en här tråkig historia, man men det måste man ju, ja, eller hur? Ja, absolut. Man, man, man måste göra, göra något slags bokslut och liksom mm. Det finns ju ingen anledning att någon annan ska göra om samma misstag som vi gjorde, för Nej. det är klart att vi gjorde mm. misstag, självklart. Mm. Och nästa gång det händer så kommer man göra nya misstag. Mm. Jag skulle nog säga att ett av de stora misstagen som vi gjorde, förutom att vi inte riktigt var förberedda, vi hade kunnat ha en bättre plan, men det var också att vi glömde bort att ta hand om personalen. Mm. Vi borde ha tagit dit vår företagshälsovård direkt och pratat med dem, därför att det berörde all personal så väldigt tydligt. Mm. Nu, nu jobbade vi intensivt. Branden var en tisdag, eh, onsdag kom vi inte åt för att det här var en, eh, en, en polisutredning pågick så att polisen hade spärrat av platsen så vi kom inte in för ganska sent på onsdagkvällen och då var vi för trötta så vi började först räddningsaktionen mot föremålen på torsdag morgon. Mm. Mm. Eh, och då jobbade vi intensivt i, i 12 13 timmar i sträck i tre dagar för att mm. rädda föremål. Vi var ju utmattade, fullständigt utmattade. Och mm. där glömde vi bort oss själva. Mm. Bra lärdom. Mm. Absolut. Vad är det som du tycker är mest givande att jobba med museifrågor. Oavsett att man jobbar på ett museum eller jobbar in direkt. Alltså jag tycker det är roligt. Alltså dels så tycker jag om museer. Jag har ju varit tjänstledare nu ett tag och varit ifrån Kulturfrågor. Och mm. känner bara att jag längtar tillbaka. Det är en, en sån dynamisk plats. På ett museum där det, det händer så mycket hela tiden. Man träffar så mycket olika människor, både de som arbetar på museet men också publiken. Mm. Mm. Nu på, på Riksantikvarieämbetet så kan jag väl helt ärligt säga: Jag saknar den här dynamiken som är. Mm. vid utställningsproduktion. När mm. det händer så mycket. Man sitter, först sitter man och planerar utställning, man sitter med, med utställningsarkitekter, med formgivare, med alla möjliga personer som, som är involverade i en utställning. Mm. Och sen så börjar man då sakta jobba och det blir intensivare och intensivare. Mm. Och de sista två veckorna så är det väldigt intensivt. Den dynamiken saknar jag på mm. Riksantikvarieämbetet. Mm. Jag förstår. När, när känner när om du tänker kring säkerhetsinsatser eh, kortsiktiga, långsiktiga, praktiska, strategiska när, när känner du dig stolt, nöjd? När, när vet du? funderar jag själv på. <laughs> för mitt jobb, så där, när när när är du nöjd, stolt? Eh, när har du gjort eh, riktigt bra insats? Um. Det är svårt att säga. Jo, jag känner mig stolt när jag hör till exempel mina entreprenörer säga att det här gjorde du jättebra. Du är en, en, en, en, en klippa. Du, det här kan du. Det här, du. Du ställer frågor. Du vågar fråga tills du förstår. Mm. Då kan jag känna mig stolt. Jag känner mig också stolt. Eh, jag tänker på projekt som jag varit med i. Mm. Eh, vi hade en utställning på Etnografiska museet, en väldigt stor utställning med oerhört kort framförhållning. Mm. Eh, jag fick reda på på min semester i månadsskiftet juli och augusti. att vi skulle ha en stor utställning som skulle öppna i början av november. Mm. Eh, det var en utställning från Afghanistan. Det är ja. en utav de mest väl bevakade utställningar som har varit mm. i Sverige. Mm. Uh, och, uh, vi fixade det, mm. hela museet fixade det, därför att vi arbetade intensivt mot ett och samma mål. Vi hade en deadline, vi måste hålla deadline. Mm. Och det var ju naturligtvis oerhört mycket säkerhetsdetaljer uh, kring det, mm. där vi var tvungna att bygga um, bygga upp säkerheten eh, i museet till en högre nivå än vad vi hade. Mm. Eh, det var mycket kontakter med eh, nationella insatsstyrkan, mm. eh, kurirer, eh, kuritransporter och också bevakning av eh, mm. de här transporterna från Arlanda till museet, mellanlagring, mm. eh, där vi lyckades eh, på den här korta tiden göra ett fantastiskt arbete. Och det skulle vi aldrig ha gjort om vi inte hade den tilliten till varandra. Ett av de mest fantastiska exempel som jag själv såg på den utställningen, det var en av våra museitekniker mm. som kommer från Iran som mm. kunde prata med modersmål mm. med de här afghanska kurirerna och de var saliga därför de mm. kunde prata med någon direkt. Mm. Och jag såg hur kurierna uppskattade det också. sa för de kunde inte engelska, det var någon som kunde lite engelska, men annars var de hela tiden tvungna att tala via tolk. Men här hade de den här direktkontakten med vår museitekniker. Och det gav också en extra dimension till hela utställningen och till hela bygget kring utställningen. Ja, Dina, du, du är ju, det vet, ju vet visst säkert allihop, eller jag vet det i alla fall, du är ju du också engagerad i, i jämställdhetsarbetet ja. inom, inom, alltså säkerhetsbranschen är stort men mm. antar jag extra passionerat kanske inom, inom museikulturområdet, kan du inte berätta lite om det? Jag som sagt var dels jämställd helt rent generellt, sen när det gäller säkerhetsbranschen så är det ju så. Och den är inte helt fel, de flesta har ju en bild av säkerhetschefen som mm. en äldre herre i mörk kostym med lite kulmage och lite hår. Mm. Och den stämmer tyvärr <laughs> ganska tydligt. Men... Eh... Jag är med i ett nätverk som heter KUNET. Det är ett yeah. nätverk för kvinnor inom säkerhetsbranschen. Det är inte specifikt för kvinnor inom museivärlden utan mm. det är väldigt brett inom säkerhetsbranschen så att där är SOS Alarm eh, representerade Saab, Folksam, eh, ION, alltså det, det är väldigt, väldigt mm. brett. KUNET mm. eh, startade eh, under 2008. Eh, mm. Första årsmötet hölls 2009 på Medelhavsmuseet där jag mm. var värd. Mm. Och berättade lite grann om säkerhetsarbete på ett museum och de flesta tyckte det var ganska exotiskt för de hade inte en tanke mm. på att eh, museer har ett säkerhetsarbete. Nej. Eh, och eh, sen... Eh, Två månader tillbaka så sitter jag också med i styrelsen mm. på för mm. och vi jobbar som sagt för aktivt på att få in fler kvinnliga ja, kvinnor som arbetar inom, inom säkerhetsbranschen. Mm. Men om du jämför med hur det låter säga såg ut för 20 år sedan vad det gäller just jämställdhet med hur det ser ut idag. Eh, vad är skillnaden positivt negativt? Ja, det, det är klart att det har hänt någonting. Jag kan väl tycka att det, händer, det går för långsamt. Mm. Varför går det så långsamt då? Ja, det är en bra fråga. Jag kan ju fortfarande sitta på möten eh, där, jag inte, där mina frågor inte tas upp ordentligt. Där man ställer en fråga till mig, jag svarar på den och man lyssnar inte på svaret. Men mm. mannen som sitter bredvid mig säger exakt samma sak. Och då lyssnar man på honom. Varför ser det ut så fortfarande 2021? Jag mm. har inget svar på det. Det tar tid mm. att ändra. Och det, alltså jag märker det här fortfarande. Det är bättre idag än vad det var förut. Men vi har mycket, mm. mycket kvar att, att arbeta på den här, den här biten. Jag tycker det går för långsamt. Det kan ju vara som så att det här vi pratar om nu inte bara rör just säkerhetsområdet? Nej, nej, nej, det gör det inte, utan nu pratar jag rent generellt. Någon väldigt SVT-ig <laughs> <laughs> Men, Men jag tänker så här, vad har du för... Om, om, man, om man nu skulle uppleva det du beskriver på sin arbetsplats, vad, vad har du för... Hur ska man göra då? Vad har du för råd? Jag tycker egentligen att man ska prata med sin närmsta chef eller gå vidare, prata med facket, prata med skyddsombud, mm. kolla vad står det i jämställdhetsplanen, vad står det i planen om, om sexuella trakasserier och, mm. och, och kränkande särbehandling? Mm. Är det en väg som man kan gå? Mm. Nu pratar jag om det, vad det gäller arbetsplatsen. Mm. När det gäller rent generellt, ja då får man väl börja försöka vara lite tuffare och liksom eh, se till att man, man ställa den här frågan, eller liksom man, kan, man kan ju komma med ett motargument, men det, det där sa jag alldeles nyss, men då lyssnar mm. du inte. Mm. Mm. Jag vet, det är jättesvårt. Mm. Eh, och kanske också om man är lite yngre i branschen och, ja. och ganska ny, mm. så kanske det kan vara svårare. Mm. Eh, och jag vill också säga att den här attityden mot kvinnor, den har ingenting med ålder att göra. Mm. Utan det kan vara ganska unga killar som jag möter den här attityden mm. hos. Eh, det behöver inte vara äldre herrar, mm. absolut inte. Mm. Så det är en attitydsfråga helt enkelt, mm. inte en åldersrelaterad fråga. Det är fint att det finns nätverk där man kan både diskutera mm. akuta ja. behov men, men även försöka flytta positionerna och gemensamt. Ja. Om, om, om dock att det går lite långsamt ibland kanske. Jag tycker det går för långsamt, mm. <laughs> det är väl för jag är lite otålig. Mm. Det här nätverket som, som är mer fokuserat på kultur och inte minst museer, har det något mm. namn? Vi har ett nätverk här i Stockholm som heter mm. KSäk, mm. Kulturarvsäkerhet mm. tror jag mm. vill jag minnas att det mm. står för. Mm. Och där samlas vi som arbetar med säkerhet inom museivärlden här i Stockholm. Yeah. Först... Och det är öppet för medlemskap, för fler? Absolut, visst är det mm. det. Och det är inte så att det är ett stängt slutet äh, sällskap, vi, vi har ingen medlemsavgift utan vi träffas lite löst kring mm. äh, kanske kan det vara fyra gånger per år eller något sånt där. Mm. Äh, och äh, diskutera vad som händer på våra institutioner, det kan vara äh, frågor kring äh, Stockholm Maraton, hur påverkar det museerna när publiken inte kan komma mm. för man stänger av hela Stockholm. Mm. Vi har sedan 2013 faktiskt haft gemensam upphandling av bevakningsföretag. Mm. Så att vi har ett stort avtal och vi är tror jag 13 museer eller något liknande som ingår i det här avtalet. Och då är vi också en stor kund mm. istället för 13 små kunder. Mm. Det här är ett avtal som är värt cirka 100 miljoner för mig. Förstår. Mm. Och då blir vi ju en, en part som branschen måste ta hänsyn till. De kan inte bara strunta i oss. Mm. Förstår. Mm. Så att på det sättet är det jättebra med, med nätverk. Mm. Tack. Ställa två frågor kring de hänger ihop lite kring utställningsmediet. Mm. Hur, skulle du, hur skulle du enligt din erfarenhet och kunskap säga att idealt i låt oss säga, en ny basutställning, ett, ett, mm. ett, ett större projekt, eller en utställning som, som ska stå ganska så länge och är en stor satsning. Hur, hur skulle du se att säkerhetsaspekter och säkerhetsarbetet i det här projektet idealt skulle gå till? För det första vill jag att någon med säkerhetsfrågor kommer in tidigt i projektet så att man arbetar med den frågan mm. hela tiden, att den följer projektet. Mm. Många gånger är det ju så att säkerhetsfrågorna kommer in dagen innan Venissage mm. och det är inte så där jättelyckat. Det blir dessutom dyra lösningar. Mm. Jag tänker också att ja, nej, men det är viktigt att man hela tiden är öppen och pratar. Det är ju inte så att, eh, jag vet när det gäller till exempel brandsäkerhet, hur många gånger har jag inte varit med om en, en, en utsägningsarkitekt eller en formgivare som vill sätta en, en monter eller ett, ett draperi framför en nödutgång. Mm. Och det är klart att jag säger nej i det läget. Mm. Men om vi kan diskutera och prata oss fram och komma på en gemensam lösning som funkar för oss båda två. Mm. Ja men då är det inga problem. Mm. Allt du... går att lösa bara man har kommunikationen med varandra. Mm. Och du underlättar det såklart om man har varit med redan från början så att man förstår. Ja. Processen och varför ja. mm. förslag För annars blir jag bara jag. En, en tråkig stoppkloss ja. som säger den där, den där monten får ni flytta, den kan inte stå där. Hade jag mm. kommit in i projektet flera månader tidigare så hade vi kunnat lösa det på ett betydligt smidigare sätt. Mm. Du, du, du har ju varit på många museer och sett många utställningar varit med i väldigt många utställningar mm. också. Vart, vart är vårt medium på väg någonstans skulle du säga? Jag är ju lite tråkig. Jag, jag tycker ju om <laughs> de här gamla traditionella utställningar med föremål. Jag är inte så jätteförtjust i allt det här teknik som kommer som, som är lite för att, som är uppfattade, tillfredsställa den unga publiken tekniken, ja, men då kan jag sitta hemma framför datorn eller läsa en, en, en bok med, med de här bilderna på föremål och så vidare. Men Nu har vi suttit i, i ett och ett halvt år med corona och tittat på föremålen i datorn eller gått på soffvisningar på datorn och så vidare. Det, det är inte så där jättespännande. Jag vill se föremålen. Mm. Jätteokej. Ja. <laughs> yep, okay. Om... Um, um, Människor som jobbar på museer ändrar ju. Man har ju olika roller i projekt. I ofta projekt. Man, man, man, ja. man jobbar i, även om man kanske har en yrkestillhörighet och har en anställning. Men man hoppar mellan funktioner och roller och sådär. Ja. Om, det, om det skulle vara någon människa som, som funderar lite på, eller kanske rent har fått ett erbjudande att, att börja jobba mer dedikerat med säkerhetsfrågor. Vad skulle dina råd vara till den personen då? Hoppa på, det här är det roligaste jag har gjort. Ta chansen. Mm. Absolut, det här är jätteroligt och eh, framförallt behövs vi fler kvinnor som arbetar med säkerhet men, men det här är så kul, det är så stort, det är så brett eh, och det finns eh, nätverk, det finns kontaktytor. Var inte rädd för att liksom, ringa kollegan på Grandmuseet eller mm. vad det nu kan vara för någonting mm. och jag har också lärt mig så oerhört mycket om andra saker som jag inte hade en aning om tidigare. Mm. Så att eh, jag tycker det här är jätteroligt. Mm. Att mm. Vad hämtar du, vad hämtar vardagligt? Vad, vad hämtar du inspiration och energi och, och kraft? Du, du ställs ju inför utmaningar relativt mm. ofta, vad, vad, he, jo, det vet jag ju. Vad, vad, <laughs> vad, vad, vad, vad får du liksom energi och kraft? Jag kallar det för inspiration för enklighetens skull. Hur börjar du? åt? Har du något system eller hur gör du? Jag hämtar väldigt mycket kraft faktiskt från mina entreprenörer. Jag lärde mig mm. tidigt på Etnografiska museet att sitta ner och fika, ta en morgonfika med alla mm. entreprenörer eh, och eh, det, det har lärt mig väldigt mycket. Jag lär mig saker som jag inte behärskar. Mm. Och jag kommer inte behärskade, behärska det, men jag får en förståelse för deras arbete. Och de får en förståelse för mitt arbete. Mm. Eh, och eh, det var också väldigt bra när den här branden inträffade 2012. Eh, därför att eh, i princip alla entreprenörer som... Eh, Ja, var engagerade på, på etnografiska. De ringde mig och sa: Adina, Jag är på väg hem, men jag vänder bilen om du behöver hjälp. Mm. Därför att vi kände så stort förtroende för varandra. Mm. Och också i projekt som jag varit med om, bland annat på Svensk museetjänst, när vi precis när jag började så hade vi ett stort säkerhetsprojekt <gör> där vi bytte mm. hela vårt larm- och passersystem. Mm. Och vi hade dagliga, korta eller långa frukostavstämningar och lärde mm. känna varandra på det sättet. Så det skulle jag vilja säga. Det, det får, det, det för mig betyder det väldigt mycket och jag blir väldigt inspirerad av det. Mm. Mm. Tack. Om du, det kan ju vara bra att ställa en sån fråga nu när vi har en ganska färsk TD. <laughs> om, om, om du skulle få önska någonting som du skulle vilja förbättra, förändra på. På ditt jobb, i ditt arbete. Vad skulle det vara, Melian? Jag tycker att eh, vår nya Riksantikvarie har uttryckt att eh, vi ska våga ta plats och vi ska vara drivande. Det tycker jag är jättekul. Och sen önskar jag att han lyfter säkerhetsfrågorna på myndigheten. Mm. Eh, det är ju faktiskt också en del av den kritiken som kom fram i Riksrevisionens rapport. Ja. Eh, där jag önskar att vi eh, kan gå i täten och inte bara säga åt museerna vad de ska göra, utan vi, vi måste också göra det. Mm, mm. Vi har ju frågor som, som trillar under där, så att där, det är frågor som jag önskar att, att Ny Riksantikvarien tar, tar tag i. Mm. Och jag är jättegärna med på den resan. Mm. Det liksom kliar i fingrarna på ja, mig. Härligt. Du ser det som en passning här nu. Ja, precis. Om man jobbar på en, vi kallar det för kulturarvsinstitution, kan vara ett museum kan vara en annan institution, ja. någonstans i Sverige. Mm. Kan man vända sig till er för att få råd, och, alltså konkret råd och, och tips om eh, låt oss säga, säkerhetsarbete kring, kring en utställningsproduktion eller om man är om alltså bygga sitt magasin eller liknande. Ja, ja. Självklart, jag menar, det är ju det nätverkan du går ut på, att man mm. ska kunna utbyta erfarenheter. Däremot kanske jag inte säger att ja, jag tycker du ska ha eh, den här cylindern eller exakt Nej. den här, vad det nu mm. kan vara för någonting. Eller, men, men det är klart att man, man delar med sig av den kunskap man har självklart, ja. det är bara roligt att folk eh, ringer och frågar mm. och i möjligaste mån som man kan svara så svarar man, annars kanske man har någon annan som man kan hänvisa vid. Mm. Jag tror att hela den här branschen, ja, nej, men jag tror hela branschen eh, behöver och vill nätverka. Mm. Härligt. Positiv inställning också. Tack mm. för det. <laughs> um, vem skulle du själv helst, om du bara får nämna en enda person, vilja se i nästa konstatering, Talks? Uh, ja. Um. Jag har ju två personer, tre kanske till och med, men jag tror att jag ändå skulle ja, välja. nämn två då, så har vi något <laughs> att välja på också. Eh, Janet Hollefelt på Medlavsmuseet som har varit mm. min eh, kollega i många decennier. Mm. Eh, och även Leif Lensekulle som eh, arbetar så här. Etnografiska, precis. Mm. Också en, en kollega sen, sen ett par decennier. Mm. Eh, och Båda två har enormt mycket erfarenhet och har jobbat länge inom, inom branschen. Mm. Tack. Tack. Lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att få med dem båda. Mm. Eh, men göra vad vi kan. Så, ja. Så. Ja. Eh. Skulle vilja tacka dig så hemskt mycket, Adina, för detta Tack samtal själv. och att du ställde upp. Vi skulle kunna suttit och prata i sju ikväll. Jag hade jättegärna gjort det. Det men, men får vi ta en annan vi, gång. Mathias. Vi får ta en annan gång. Och ja. vi har gäster med oss och ja. det är fredag. Och jag mm. tänker att det kan vara ödmjukt att, att, att, att släppa in våra gäster också om de själva vill ställa någon fråga till dig. Är det okej okay för dig? Det, Adina? det är okej. Okay. har en upp. En uppstrakta hand från Kiki här och hon har anmjutat sig också, tror jag. Varsågod, Men, Kiki. Det var jag. Jo, det här var jätteintressant, Adina. Jag visste inte att du fanns i organisationen. Jag är också på Riksantikvariearbetet och har jobbat som säkerhetsansvarig som kvinna på ett mm. museum. Och det var i universitetsvärlden, så jag hade tillgång inte till ert nätverk, det är jag jätteledsen att jag inte kände till från 2008, men ja. då är det ju när man är i provinserna. Ja, tyvärr. <laughs> men jag hade tillgång till universitets- och högskolornas säkerhetskonferenser som varit vartannat år. Och just det här du talade om varför det är så få kvinnor och varför det är en så mansdominerad. Någonting som pratades om där var då att man hade varit så teknik och byggnadsfixerat säkerheten, men som du tog upp här med branden på etnografiska, att det handlar om personalen också. Och Det man såg då, det är ju några år sedan jag slutade där, det var det att man flyttade säkerhet från lokaler och, och datorer till HR-enheten. Mm. Det handlade om personalen, det handlade om, som du säger, säkerheten på museer har ju också att göra med att man som kan ha anställda som, som har, har ett privatliv som går in i arbetsmiljön med ja. folk som är förföljda av partners eller ja. andra och så. Och att det hade då universiteten börjat fundera på att det var HR. Och där finns det ju ofta mer kvinnor. Absolut. Men jag personligen så tycker jag att eh, säkerhetsfrågan hör inte hemma på hos HR. Säkerhetsfrågan är en egen profession. Absolut. Där det ska vara en egen, en egen eh, enhet som, som tar de frågorna. Självklart måste man arbeta tillsammans med HR. Men jag tänker att, att man kan locka in personer ja. från HR. Absolut. Det kan man göra. Ja. Delen då för att just att man har en bakgrund som passar att komma mm. in i säkerhetsarbete. Ja. Ja, ja, Det absolut. Det, det tror jag skulle kunna vara en, en bit. Sen, precis som jag sa också, jag menar, säkerhetsarbetet idag sprätar så väldigt mycket. Det är fysisk säkerhet, det är cybersäkerhet, det är information, det är informationssäkerhet, det är personsäkerhet. Alltså det, det är så många olika delar, mm. så att det, det är omöjligt att en och samma person ska ha kunskap om alla de här bitarna. Så just därför så tycker jag liksom att det vore väldigt bra om man hade en, en enhet där man kunde om inte annat byta erfarenhet eller liksom arbeta med frågorna gemensamt istället för att man sitter på varsin liten del, enhet och avdelning och, och arbetar med dem lite osystematiskt. Sen är det ju på de små museerna så har man inte de resurserna och Nej. jag var just mm. en sån där mm. ja. Eh, liten eh, fickkniv med alla möjliga sveitsisk armékniv, som hade både, både byggnad och ja. konservator och utställning och alltihopa. Ja. så jag fick ju vara den där som som du säger fick lära mig av de ja. som drog sladdarna och ja. De var absolut. väldigt tydliga ibland att de inte fick nycklarna till monterarna när de skulle testa. så att det här gör vi tillsammans. Ja, nej men absolut. Så att det, det, eh, och jag kan väl tänka då att i en liten organisation, för när jag började på Medelhavsmuseet 89 då var vi 13 anställda. Det var ju ganska litet, även om myndigheten i sig var stor. Meddelsmuseet ingick ju på den tiden i Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. så att Totalt mm. sett var vi en stor myndighet, men museet var litet. Och Det jag upplevde då, det var ju att eh, man kunde inte specialisera sig på en sak utan vi jobbade väl, man lärde sig väldigt mycket för man gjorde, alla gjorde lite av allt. Mm. och Det var ju väldigt inspirerande och det gjorde ju också att man lärde sig av andra, andra professioner helt enkelt. Man fick hjälpa till lite här och lite där. Jätteroligt, så är det ju inte idag. Idag är det ju mer professionaliserat på gott och ont ska jag säga. Jag är jätteroligt att höra om, om dina, dina erfarenheter och hur du har jobbat. Och. Jag pratar gärna vidare om det ja, jag jobbar med. Absolut. <laughs> Vi kanske tack, träffas tack. någon gång. Jag har en fråga från Maria. Du har räckt upp handen. Varsågod Maria. Allsammans. Hej Adina. Hej Maria. Jag jobbar på Världskulturmuseet och är ju en gammal kollega med Adina. Så att, kul att se dig det var ju ett tag sen. Ja, jättekul att se dig också. Jag måste bara börja med en liten anekdot. Just när jag om om Afghanistan-utställningen. Då var jag ansvarig för själva föremålslogistiken kring den. Mm. När den här transporten skulle komma med insatsstyrka, så är det väldigt mycket hus och hemligt datum och sådana saker. Och den skulle komma väldigt tidigt till Etnografiska museet en timme imorgon och jag ihåg att jag kom dit. Du stod utanför med en biffig kille med öronsläcka. Mm. Och jag stod och tittade runt så här men skulle inte insatsstycken vara här. Var, var, var är de? Jag ser dem inte. Och du sa att nej just det. <laughs> För att de låg ju där. De var i buskar på tak på en helikopter som svävade någonstans att... ja. det var en stor insats helt klart. Och jag vet också när vi, det gäller också att eh, se framåt för just den utställningen när föremålen skulle lämna etnografiska museet. Det var ju samma veva som de här nya EU-reglerna för hissar kom. Så att vi hade precis byggt om vår eh, stora hiss. Eh, med, med sådana här, ni vet, som plötsligt man var tvungen att ha för att man inte skulle kunna fastna och, och göra illa sig i hissarna. Och då blev ju hissen lite mindre och vi hade haft ganska stora problem med hissen för den fastnade. Föremålen fanns i källaren och vi var tvungna att ta upp dem till plan ett för därifrån kunna få ut dem på lastkajan. Och jag var ju inte så här jätte intresserad av att ha hisshalveri den dagen när föremålen skulle lämna. Så att jag kallar faktiskt dit en hissmontör och han blev chockad när han kom och möttes av 25 personer som stod och bara väntade på honom. Han var väl 10 minuter försenad. Varav ett antal biffiga personer från Nationella insatsstyrkan stod där också. Så att det gäller att liksom fram, ha framförhållning och, och förutse vad skulle kunna hända. Ja, Hissen pajar och se till att vi att tekniker på plats. Då föreslår jag att vi avrundar och tar helg, hoppas jag. Så småningom. Jag tänker göra det i alla fall. Jag eh, skulle vilja tacka för visat intresse till, till er som har tagit del av detta samtal. Eh, och, och tacka dig, Adina, hemskt mycket för att du ställde upp. Jätteroligt att prata Tack Tack med för, dig. Tack för att du blev inbjuden. Tack. Så, så hörs vi framöver på olika sätt, inte minst i Koncentrering Talks. Håll utkik efter när det kommer. Vad tror du, Annika? Om två veckor kanske? Härnäst. Låt oss det. Tusen tack. Trevlig helg. Ta hand om er. Tack, hej då. Hejdå. Hejdå.